Hej, nå ska jag visa hur du kan få pincode till mig och mitt i mikromark. Alltså webbsöket till skolebiblioteket. Där kan du logga dig in och checka lånen dine, och du kan reservere böcker. Länke till bibliotekets webbsök finner du på skolans nettsida under snarvägar. Här ligger den. Klick på länken så kommer du till webbsöket. När du kommer till webbsöket så klikker du på «Glemt PIN» øverst til høyre hjørne for å få tilsendt en ny PIN-kode. Här skriver du in e-postadressen som du er registrert med på skolen. Hvis du er usikker på vilken e-postadresse skolen har registrert på dig så kan du sjekke dette på skolaarena. Hvis den e-postadressen er feil, så må du melde ny e-postadresse til skolens kontor. Når du har klikket på «Send meg PIN-kode», vil du motta en melding som dette her. Da står det vilken e-postadresse som PIN-koden er sendt til. Og som det står, hvis du ikke mottar e-post med pin så er det mest sannsynlig registrert feil e-postadresse på dig. Du mottar en e-post som ser slik ut. Og her ser du PIN-koden din for innloggingen i Mikromark. Vi anbefaler alltid at du endrer denne koden ved førstegangs innlogging, og det er for din egen sikkerhet. Da kan du gå tilbake til websøket. Du skriver da inn e-postadressen din i feltet her, og pinnkoden din i dette feltet. Og så logger du in. Når du har logget in så dukker navnet ditt opp øverst i høyre hjørne. Lykke til med bruk av meg mitt i Mikromark.